Það, á Íslandi hefur aðeins einn maður haft rétt á því að setja uh, lög í þjóðaratkvæða það er fórset í Íslands og uh, það er náttúrulega alveg í nútíma samfélagi er það náttúrulega óviðunandi að þessi réttur sé hjá einum manni hvort sem hann er líka betur að vera málefnin sem hann ákveður að setja í þjóðaratkvæði eða ekki. En íslæska fjórðun hefur sýnt að íslensku hafa sýnt með með mjög afgerandi hætti að þeir unaði ekki lengur að hafa ekki meiri afskiptast stjórnmálum heldrunu það að fá í kyrrkinn á fjóra ára fresti. Og þetta sást mjög vel í mótmælum sem voru hér nor og austur velli fyrir framar að alþingishúsið bæði þegar að í hluninu þegar ríkisstjórnir varð að segja af sér og svo núna aftur og fórsettislaður varð að segja af sér svo fólk hefur sínt með afgerandi hætti að það vill taka þátt og það vill ekki láta vaða yfir sig með einhverjum gaf á einhverjum svona gömlum stígvel, þú getum orðað <laughs> að þannig og því er mjög nöðsynlegt að gera þær breytingar sem eru í draug og mannýri stjórnarskrá að rétturinn til að kalla fram þjóðaraðkvæði sé hjá þjóðinni og þar er að finna ákvæði þess efnis að ef að 10% þjóðarinnar fer fram á þjóðaraðkvæði þá verður að verða við því. Eins getur lítill hluti lagt fram uh, á alþingi bæði uh, þingshaldratillagur og, og, og frumvörp en, en það er annað mál en þetta er mjög mikilvægur réttur að fólk fái að taka þátt í stjórnmálum með þessum hætti að geta gripir inn í ef að laugjöf er ekki samlega við vilja fólksins í landinu.